سألوني أتعشقها قلت بجنون قالوا أجميلة هي قلت أكثر مما تتصورون قالوا أين هي قلت في القلب وبين الجفون قالوا ما اسمها قلت أمي فلسطين ومن سواها أن تكون ما تلومش اللي يقول لك فلسطين مش قضيتي لأن فلسطين قضية الشرفاء والقضية أتقل من أن اللي يشيلها أو يتكلم عنها يكون جبان ابتسم أنت فخر العرب الحقيقي ابتسم أنت فلسطيني <تصفيق> The <laughs> امير حسام الدين ابن شرف الدين عيسى الجراحي أحد أمراء القائد صلاح الدين في القرن ال12 الميلادي، وكان الطبيب الخاص للقائد صلاح الدين الأيوبي، واكتسب اللقب الجراحي علشان كان طبيب جراح، وبعد الانتصار اللي حققه جيش المسلمين على جيش الصليبيين في معركة حطين سنة 1187 ميلاديًا، وتحرير بيت المقدس وفي نهاية العام ده، استقر حسام الدين الجراحي في القدس وأسس زاوية سماها الزاوية الجراحية، اللي معروف اسمها دلوقتي بزاوية الشيخ جراح ومكانها في الطرف الجنوبي من طريق نابلس على بعد 2 كم من سور القدس وفي سنة 1202 اتوفى الأمير الجراحي واتدفن في الزاوية الجراحية وبعدها للأسف اتعمل على ضريحه مقام وأصبح مزار للمسلمين من جميع أنحاء العالم وفي سنة 1895 اتبنى مسجد بمحاذاة الزاوية والمقام والمعروف اسمه دلوقتي بمسجد الشيخ جراح قصه المنطقه دي بدات سنه 1948 لما حصلت النكبه في فلسطين اتهجرت 28 اسره من المدن والبيوت اللي كانوا قاعدين فيها بعدها الاردن راحت اتفقت مع وكاله اللاجئين الأنورة ان هم يملكوا ارض موجوده في شمال القدس اسمها حي الشيخ جراح لل28 اسره دول تمام كده تمام واتفقوا معاهم ان هم هيسلموا عقود ملكيه الاراضي دي للاسر بعد 3 سنين تمام كده لا للأسف مش تمام لأن للأسف الكلام ده ما حصلش كعادة العرب بيفضلوا نايمين لحد ما المصيبة تحصل وفي سنة 1967 حصلت النكسة وموضوع تسليم العقود ده تعقد أكتر ومن وقتها والخنازير بيحاولوا يثبتوا أن أهالي منطقة الشيخ جراح مستوليين على الأرض بدون وجه حق وأن الأراضي دي من حقهم هم بما أنهم أصحاب الأرض الحقيقيين ومع مرور السنين سنة 2008-2009 صدر قرار من محكمة خنزيرية على أسرة اسمها الكرد. ودي دي واحدة من ضمن الثمانية وعشرين اسرة ان بيتها هيتقسم بالنص نص الاسرة الكرد والنص التاني الخنزير هيعيش معاهم ما هو للأسف لو كان ليهم راضع والله ما كانوش عملوا كده تعالى بقى تخيل معايا الوضع عامل ازاي خنزير سرق بيتك ويدخل ويخرج معاك من نفس الباب وإنك ما تأمنش على أهل بيتك في وجوده وفي غيابك وأنت بعيد عن البيت دماغك تودي وتجيب مش بس كده لا ده بيشتمك وبيخوض في عرضك وعرض أهل بيتك وأخواتك البنات وأمك وممكن كمان يوصل بالأمر إنه يضربك أو يضرب حد من أهل بيتك وإذا كان عجبك في كل الأوساخ اللي بتنين لا تتجاوز عشرة في من اللي يعملون إياه حتى يلعب أنا اسمي نبيل سعيد القدسي من سكان حي الشيخ جنبار المستوطن أخذ نص البيت وبعدين هو بينه وبين البيت القديم جدار لأنه أنا وسعت توسيع سكروه وأخذ النص اللي أنا بنيته عشان أسكن أنا ومراتي وأولادي لما كنت أروح على الشغل وأرجع أول كلمة أسألها صار إشي حد تعركش حد ضرب حد في البيت لأنه يبدأ أقول لك الـ الـ الـ الـ ما عندهم امان. تخيل بقى معايا ان حال اسره زي عيله الكرد دي كان اهون من حال اسره شبه الغاوي او حنون، اللي اتحكم عليهم بالطرد من بيوتهم وتملكها الخنازير علشان يعيشوا فيها مكانهم. بيتي هذا مش بيتي بيتي انا. بيتي انا، بيتي انا مش بيت لي بيتي انا. لا. دي نعم. بيتي انا انت هذا بيتي هذا بابي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 غريمه دمين. ودلوقتي سنه 2021 ناويين يطردوا 28 اسره كلهم من بيوتهم اللي وصل عددهم ل 500 شخص ويسكنوها لخنازير مكانهم الخنازير دلوقتي تحس ان هم معاهم كارت اخضر للتصرف في بيوت اخواتنا زي ما هم عاوزين زي المشهد اللي احنا شفناه ده الاخت بتقول له انت بتسرق بيتي وهو بيرد عليها بكل برود لو انا ما سرقتوش هيجي غير اللي يسرقه يعقوب, yeah, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But Please you, it's You're... easy to yell at me, but I didn't do this. You yeah. are no, stealing my house. And if I don't steal it, someone else is gonna steal it. No, طب وإيه العمل؟ إحنا في إيدينا نقدم إيه؟ لا يا حبيبي أنت لو عاوز تقدم هتقدم، لأن في إيديك تقدم كتير قوي انشر واتكلم عن القضية الفلسطينية او بمعنى اقوى قضية الاسلام الاولى اللي مفيش عليها اي خلاف عقائديا ما تبصش لأي حد بيقولك هي البوستات اللي انت بتحطها على الفيسبوك او الفيديو اللي انت بتعمله ده او حتى الهاشتاجات دي هتنصر القضية اه هتنصر القضية المواطن الفلسطيني اللي قاعد ومرابط في القدس ده لمده اسابيع ومحدش حاسس بيه لو رجع بيته وربنا اراد ان هو يرجع بيته سليم ومعافى ان شاء الله يمسك موبايله يلاقي الناس كلها مأيداه ده بيفرق معاه جامد قوي هدي لك مثال كبير قوي على كده ان ابن الجزائر رياض محرز بعد ما نشر تغريده على تويتر دعم لفلسطين دخله احد متابعينه الاجانب بيقول له ايه اللي بيحصل في فلسطين رد عليه متابع تاني من ضمن متابعين رياض محرز وقال له كل حاجه حصلت شرح له ايه اللي حصل في القدس وغزه والمسجد الاقصى والخنازير بيعملوا فينا ايه وبيقصفوا البيوت ازاي؟ بعدها على طول نشر على حسابه انقذوا فلسطين. علموا اولادكوا وعلموا الجيل اللي طالع ده يعني ايه فلسطين وحب المسجد الاقصى وهو عقائديا عند المسلمين ايه؟ علموهم ان المسجد الاقصى قبلتنا الاولى، علموهم ان المسجد الاقصى ارض المعراج والاسراء، علموهم ان حب الاقصى عقيده، علموهم ان حب الاقصى عباده، علموهم ان خذلان الاقصى خيانه لله وللرسول وللاسلام، علموهم وذكروهم احنا كنا مين والاسلام ايه واسمع مني وتذكر إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فارشده ونحن كان لنا ماض نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقبص من ضيائه فأصابتنا شظاياه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا وانزل فلسطين وسائل صخرة مسجدها عمن بناه لعل الصخرة ينعاه هذه معالم خرس كل واحدة قامت خطيباً فاغراً فاه الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوماً وأخطأ دمع العين مجراه يا من يرى عمراً تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقاً من خوفه وملوك الروم تخشاه يا رب يا رب فبعث لنا من مثلهم نفراً يشيدون لنا مجدا اضعناه يشيدون لنا مجدا اضعناه اللهم احفظ لنا فلسطين وشعبها واقصاها بحفظ من عندك يا كريم انا خلاص خلصت سلام عليكم